Якийсь бонус ми будемо терпіти, але дивися, будинки, яких не виключається по 6, по 7 годин світло. Ну то якщо вже так, то давайте виключати всім однаково будемо. Тетяна каже, третій тиждень замерзає з десятирічною дитиною в своїй квартирі, бо навчання змішане і ушні тижні ми сидять вдома. Обігрів це саме болюче питання. До світла ми звикли, що світла немає. Ми альтернативу знайшли, а грітцям нам немає чим, того, що грубок в людей немає. У нас просто ще трошечки, якщо буде більше і мороз, в нас порозмерзаються труби. Скільки ми не звертаємось в Обленерго, скільки ми не